تزوجت <تصفيق> لي امرأة وطلبتها وجاء وجاءت عند رجل آخر وجاء منها بنات هل يحملون لأولادي؟ يحمل الأولاد إذا كمر يوم رضاعة وما انطلق أنا زوجك لا يحمل الأولاد. <تصفيق>